I denne filmen kan du lære å søke med and og or. Når vi søker i databaser bruker vi søketermer som kombineres med og og eller, and og or. Dette gjør vi for å øke eller begrense antall treff til en relevant mengde. På søkespråket kalles dette bolske søk. Når vi søker med and eller or er det viktig å holde tunga rett i munnen. For hva skjer når vi søker med and? ker vi antal treff? Nej, det är faktisk omväd. Vis vi söker på fleere termer och sätter and i mail om vi t treffmängden Sslik att vi bare får träff på materialet som innehåller alle termrne vi har sökt på. Når vi bruker or, är det omväd. Söking med or år ökker antaltreff. Slik att vi samler allt materialet som innehåller en av sökketetermene. Søking med OR brukes for å søke på mange ulike varianter av et begrep, altså synonymer. OR brukes for å fange opp flest mulig uttrykk som beskriver det fenomenet vi er interessert i, siden vi ikke kan vite hvilken term som er brukt i databasen. Når vi har samlet alle synonymene med OR, har vi fått en mengde som skal dekke alle relevante treff. Flere treffmengder kan kombineres. Da bruker vi AND, for å finne de treffene som inneholder minst en variant av hver av de termene vi er interessert i. Men, jo flere søketermer du kombinerer, jo større er sjansen for å gå glipp av relevante treff. Som regel er det nok å kombinere 2 eller tre mängder. Jo flere and du legger till jo færre treff får du.